رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقُنِي مِ الصَّالِحِينَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقُنِي مِ ذَلِكَ مِنْ مؤمنين وما تسأله عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكائن من آية في السماوات والأرض يموت يا فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة وهم أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمُ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ مَوْتَةً ۖ أَوْ تَأْتِيَهُمُ الساعة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالاً من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيسر الرسل وظن فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في فَصِيحٌ مَوْعِبَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يَفْتَرَى كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سُورَةُ النُّورِ بِرَوَايَةِ الْبِزٍّ عَنِ الْكِسْمِكِيِّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الله لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم كُلُّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَةٌ بماء تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لا.